Morjes! Tällä viikolla on aiheena Matti vastaa byrokratia osa 648. Tuossa tuota, taisin aiemmin kertoakin jollekin näistä videoista, että ää, kela päätti periä vuoden 2020 opintotuet suurimmalta osalta takaisin minulta. Eli silloin sinä vuonna uh, valmistuin, mutta sen kevään ajan niin viideltä kuukaudelta sain opintotukea, joka on 1250 euroa, mitä sitten niin kun sieltä tuli maksuun. Uh, niin siitä yli 800 euroa niin perivät takaisin. Ensin sieltä tuli päätös, että yli tonni pitää maksaa periä tonnin perivät takaisin. Sitten tota, laitoin sinne se, että tarkistakaapa tämä nyt ja että on valmistunut toinen kuudetta 2020. Ja nehän sitten tarkisti. Ja uusi päätös oli, että reilu 800 pitää maksaa takaisin. eli eipä se paljon tippunut. Ja, äh, siinä tosiaan nämä Oikeasti silloin koiti olla tarkkana sen asian kanssa, laskeskelin niitä tulorajoja. Äh, niin Kelaalla, kun olin vielä töissäkin, niin sillä oli joku kärry siitä, että miten se homma toimii. Ja. Mutta tota, kyllä, sieltä sitten joku pykälä löytyy, että on kuitenkin tietannut ihan saatanasti liikaa. Vaikka ei se kyllä siltä tuntunutku. Pari päivää viikkoon tein niitä töitä, niin ei siinä nyt ihan valtavia summia tosiaan tullut. Mutta sitten siihen se oli kyllä ihan älyttömän monimutkainen se peruste, että siihen sitten jotenkin ne koko vuoden tulotkin vaikutti. Otapa näistä selvää, ei se auta kuin nöyrtyä. No nyt sitten ei tässä oikeastaan semmoista. 8 huntia ylimääräistä ollut niin laittaa, niin pyysin sitten, että jos osa maksu suunnitelman tekisi, ja sehän noille nyt sitten kävi, niin nyt sitten vuoden ajan, niin maksan 68 euroa joka kuukausi lyhennä sitä tätä rangaistusta, että on töissä käynyt opiskelujen ohessa. Silloin kun ää, opiskelin sillä aikuiskoulutustuella, niin silloin ei kyllä ollut mitään ongelmia. Että olisi vaan silleen tota, jotenkin pitänyt koittaa kituuttaa ilman sitä opintotukea. Ja sitten asumistukeahan sain kanssa ää, jonkun kuukauden silloin opiskelujen loppuaikana, kun oli aikuiskoulutustuki loppunut. Niin siitähän tuli kanssa takaisin peritä viime vuonna, ja sen tuota maksoin. Nyt en muista sitä summaa, mutta siis se on, sekin oli siis satoja euroja, että ei mikä ihan mitään. Ja tota oma kokemus on, että jos sieltä on joskus jotakin saanut, niin jälkikäteen peritään suuri osa takaisin, että näin se on omalla kohdalla mennyt. Että vaikka kuinka koettaa olla tarkka, ja Laskeskellä niitä, että jos vaan ilman pystyy pärjäämään, niin aina parempi. Ei tule sitten ikäviä yllätyksiä. No nyt sitten tuota, tuossa, kuten tiedätte, niin ä, tammikuun lopussa niin irtisanouduin vakituisesta työstä ja aloitin sitten osa-aikaisessa työssä. Ja nyt sitten on TE-toimiston ja YTKn kanssa tätä asiaa väännetty, koska äh, sehän periaatteessa on sille, että jos on työaika alle 80 prosenttia siitä täydestä työajasta, niin silloin on oikeus soviteltuun päivärahaan. Ja... Tähän liittyen sitten laitoin sinne hakemuksen ja TE-toimistolle selvitykset, mutta tota, Yli kolme viikkoa sitten odottelin päätöstä, kun kaikki on jumissa ja tälle Ja nyt se tuli tuossa eilen, niin tota karenssilausuntohan sieltä tuli, että ää, vetosin siinä ää, niin terveydellisiin syihin, että ää, se jatkaminen siinä entisessä työssä olisi niin kuin vienyt koko työkyvyn mahdollisesti kokonaan. Ja laitoin sinne niitä lääkärin todistuksia tuota, liitteeksi ja lisäselvitykseksi, vaan sieltä sitten tuli kuitenkin se Karenssilausunto, että siinä ilmeisesti joku lause oli puuttunut niistä lääkäriin todistuksista, joka, joka sitten työkkäri kahtoi, että nyt on semmonen juttu, että pistetään pojalle karenssia. Ja ikävä kyllä on vähän semmoinen fiilis, että se on ihan sama, että minkälaista selvitystä sinne laitat, että se päätös oli tehty, että karenssiahan siitä tulee. Ei tarvii sen kummemmin miettiä sitten siellä päässä. Ja niin satun tietämään kokemuksesta niin työurani puolesta, että tuo keissi, niin se ei ollut ollenkaan niin kun, ää, itsestäänselvä, että tuossa kyllä jäi niin harkinnanvaraa, että olisi toisenlaisenkin päätöksen voinut antaa. Mutta niinpä sieltä sitten hakijalle epäedullinen päätös arvottaa. No nyt sitten ajattelin, että käytetäänpä nyt sitten muutoksen hakulautakunnassa tuo asia kuitenkin, niin tänä aamuna sitten uh, ensinnäkin lisää niitä potilaskertomuksia ja ynnä muuta, niin otin tuolta omaa kannasta, joka on muuten aika hankalaa. Sekin, koska sieltä niitä ei saa mitenkään pdf dään, niin sitten pitää ottaa tyyliin miljoona kuvakaappausta, joka on aika rasittavaa itselle ja sitten myös sille käsittelijälle, mutta ei sieltä niitä saa fiksummin. Tai tietysti tulostamalla, mutta se en tiedä, onko sitten nykyaikaa. tota. No, mutta ne sai sieltä omaa kannasta, mutta sitten tuli ongelma siinä, että siellä YTK-sivuilla, niin siellä ei ole mitään semmoista paikkaa, että mistä se muutoksenhaku tehdään. Siellä ei ole semmoista kaavaketta mahdollisuutta. Ja tuota kävin ne valikot siinä läpi ja ei, vaan, ei sieltä vaan löyty semmoista, niin minkäs teet, niin la laitoin sitten sinne viestin, että voi, että miten on mahdollista tehdä äh, niin haku tästä TE-toimiston niin nyt sitten odotetaan 2-4 arkipäivää, että sieltä joku ehtii vastata ja toivottavasti antaisi sitten selkeät neuvot, että miten sen voi tehdä, mutta ajattelinpa nyt kuitenkin koittaa, että tuo nyt ei ole, ei ole silleen, silleen tota, minun mielestä mitään resurssien tuhlausta koska koen että se päätös voi vielä jopa muuttua siellä muutoksen hakulautakunnassa että ei ole silleen täysin selkeä keissi Mut semmoista se on näiden byrokratialaitosten kanssa No mutta sentään tuossa myöskin tällä viikolla niin Verohallinto ilmoitti kirjeellään, että elokuussa on vähän yli 500 euroa tulossa veron palautusta. Ja tämähän tietysti riemastuttaa suuresti, että tähän instituution kanssa asiat rullaa kivasti. Mutta eipä sinä mitään niin tota, tällaiset jutut tällä viikolla ja Lopetellaan tähän. Kiitokset katsomisesta ja moi moi!